الى مزيد من الخبرات من خلال وقفات ومنظمات يستحضر فيها الزملاء ذاكره عمرها اليوم 32 عام، لكن لعل نسال كيف وين كنت اول ما ياك الخبر؟ شنو الاشياء اللي سويتها؟ شنو الرساله اللي تريد ان توصلها للاجيال القادمه؟ من هنا فاسمحوا لي ابدا مع الدكتور يوسف النص الذي كان مدير مستشفى مبارك الكبير انذاك لتشارك في بعض الوقفات اللي عاشها هو هناك من باب حق الكويت عليك تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. حقيقه يسعدني وشرفني ان وقف معكم في هذا اليوم في 2 8 لنسترجع بعض المعلومات التي مر عليها كما بين دكتور أحمد 32 سنة وهي حقيقة تاريخ طويل شبت أجيال وحضرت تطورات وتغيرات كثيرة حتى أن أحيانا الذاكرة تنسى بعض المواقف وتنسى الأسماء مع الأسف الشديد لكن يعني إن رجعنا بالذاكرة في 2 ثمانية كانت قضية المناوشات على الحدود وتجمعات الحدود الكويتية العراقية حديث الساعة ولكن لم يكن يدور في الحسبان أبدا أن يكون هناك اجتياح أو غزو وكانت وزارة الصحة واجتماعاتنا نخطط ونحد ماذا نفعل لو كان هناك اجتياح للحدود فكانت خطة وزارة الصحة أن تكون هناك مستشفيات طوارئ ومستشفيات إسناد الطوارئ يكون لها الدعم الكامل في حالة وجود أي اقتحام أو اجتياز للحدود في يوم 2 ثمانية بعد صلاة الفجر تلقيت اتصال هاتفي من الأخ الدكتور محمد الشرحان يفيد أن بدأت اجتياح القوات العراقية للحدود وبناء عليه نبلش في قضيه تطبيق حاله الطوارئ الذي التي اتفقنا عليها. وتوجهت مباشره الى مستشفى مبارك وتم الاتصال في جميع رؤساء الاقسام والمسؤولين للحضور والتواجد لبحث ما يمكن فعله وعمله في هذه اللحظات. عندما وصلنا مستشفى مبارك كان في بالنا ان تكون نحن مستشفى إسناد كون مستشفى إسناد نجهز الفرق المتنقلة لتغطية احتياجات مستشفى الجهرة الذي هو يكون صف الدفاع الأول عندما وصلت كانت مسؤولة التمريض موجودة لإخت الفاضلة سهام المطوع فبلغتني دكتور ممكن تيجي الحوادث شوية في حالة فلما ذهب كان هنالك عسكري معسكرى شرطي من وزارة الداخلية مجروح جرح بليغ، فسألت أنت من وين؟ فقال أنا كنت في بفروز لوزارة الإعلام وهنالك قوة عراقية حاوطت وزارة الإعلام وأطلقت طلبت منها الرجوع هو رفض العودة. ففتح الشباك ووضع سلاحه على فخذ هذا الشخص واطلق الرصاصه عليه فالمسكين من وزاره الاعلام انتقل حتى وصل الى مستشفى مبارك وهو ينزف وقلت له انت اخاف تتخيل ال ال ال الاجتياح على الحدود وليس في داخل الكويت قال والله دكتور انا شايفهم بعين القوات العراقيه فجر يوم 2/8 استولت حوطت وزارة الإعلام حتى تمنع نشر أي بلاقات أو بيانات فحاولت أني أثني عن هذا الكلام أصر هذا الرجل أذكر اسمه كان سلمان قلت يا سلمان يا وليدي لا تخوف العالم قال أبداً عمي هذا اللي حصل ذاك اللحظة تواصلت مع الدكتور محمد الشرهان وبيّن لي أن بالفعل هنالك اجتياح كبير في داخل الكويت وان الجماعه وصلوا الى الكليه العسكريه. غيرنا الخطه من قضيه مستشفى اسناد الى مستشفى طوارئ اول لان توقعنا ان يكون هنالك كثير من الحالات التي ستصل. وبالفعل من الساعه 8 صباحا بدانا نتلقى الحالات التي تصل اما عن طريق سيارات الاسعاف من الكلية الشرطة والحرس الوطني وغيرها اللي موجودين إلى مستشفى مبارك. وحقيقة كانت شيء قريب جدا وشيء أول مرة نمر عليه. وبناء عليه تم شك... شكلنا خطة طوارئ لمستشفى مبارك. و تم تنفيذها بإخلاء المستشفى من المرضى المزمنين والحالات المزمنه اللي موجوده بالاتصال والتواصل مع اهاليهم ففريق طبي يفرز ويطلب يعمل ديشارج نوت حق المرضى وتوفير علاجاتهم وفريق طبي موجود في الحوادث ليشرف على الحالات الطارئه وفريق طبي متفرق في العمليات فريق A وبي وسي وبدات الحالات تحل علينا و انقطع الاتصال مع القياده او مع الوزاره بحيث ما في شيء توجيهات او اوامر اللهم الا اخونا العزيز دكتور محمد الشرفان هو حلقه الوصل الذي نستمد منه معلوماتنا الوحيده في كل اجراء نتخذه او نتصرف فيه فامتلا المستشفى صراحة يعني بالجرحى والقتلة والموتى وبدأت تصلنا أفواج من جنود العراقيين وهذه كانت صدمة بالنسبة لنا ماذا نفعل ونتعامل معهم ففرقنا جناح العظام ليكون للحالات سميناهم في ذيك اللحظة أسرى حرب وإحنا كنا لليد العليا لنا والأجنحة الثانية كانت لنا من باب نضع الحالات فضينا جناح العاشر و11 ومع الاسف امتلاوا الجناحين ثم فضينا جناح 12 و14 وبدات تمتلئ الاجنحه فطلبنا للاخوه الافاضل عدم ارسال حالات لان هذا الموقف اللي احنا فيه يعني هذا يحتاج الى اعاده برمجه واعاده مراجعه خطط الطوارئ اللي احنا كنا بادين فيها بسبب زياده عدد الحالات. ثم صارت مشكلة في توفير احتياجات والأدوية وتوفير مستلزمات التي نحتاجها لتغطية هذا العدد فكان التواصل مع المرحوم أخونا الفاضل الدكتور محمد الخيلان في المستودعات الطبية لإرسال أكبر عدد ممكن من الأدوية والتجهيزات والإسعافات التي نستطيع أن نحصل عليها وبالفعل ما قصر فأرسل لنا كميات التي يستطيع عليها في ذيك اللحظة. التواصل مع المرحوم الدكتور عبد العزيز البشير لتوفير كميات الدم وبالذات الاخ الجريح هذا لأن كنا نريد نعرف تفاصيل اكثر دخل في حاله اغماء الضلع او نيجاتيف فلم نستطيع توفير طلبنا التبرع من الناس لكن مع الاسف عند اخذه العمليات انتقل الى رحمه الله تعالى وكان هذا اول شهيد سجل في مستشفى مبارك. في نفس اليوم قام مجموعه من المتطوعين على راسهم الفاضل الدكتور ابراهيم بهبهاني وجمع المتطوعين لمساعدة مساعده المستشفى تحت مسمى الهلال الاحمر وبالفعل كانت هنالك يعني دور كبير جدا جدا منهم للمساعده المستشفى بالإضافة إلى طلبة كلية الطب كان لهم تواجد معنا ووقفوا معنا لأن الضغط الكبير كنا بحاجة لأي إنسان عنده أي معلومة طبية لمساعدتنا في هذه اللحظة وبدأنا حقيقة في هذه الفترة لمدة تقريباً ثمانيه أيام في اليوم الثامن كان في مسيرة سلمية في الجابرية ومع الاسف يعني كان نساء واطفال أمام القوات العراقيه باطلاق النار واصابه عدد منهم بالجروح وحالتين وفاه ونقل الى مستشفى مبارك للاسعافات الاوليه في اليوم العاشر تقريبا فوجئنا بالقوات العراقيه تحاوط مستشفى مبارك من كل صوب وكانوا يبحثون عن شخص واحد لل... كان هو قائد الكتيبة التي هجمت على الجيوان اسمه محمود رمضان وكان مصاب ضمن الأسرى الحرب اللي عندنا كنا نعتقدهم أسرى حرب ما كنا نعتبر نفسنا طلعنا احنا الأسرى مهم الأسرى لكن اللي حصل ان جو وأخذوا جرحاهم وهذا الشخص اعطاه تحيه وقال له كنت انا معاه موجود فقال له سيدك كنا نبحث عنك صار لنا 10 ايام فبين أن وقام يصرخ علينا احنا فقال لا تكلمهم لان هذيلا انقذوني وحافظوا على حياتي والعمليه اجريت له بنجاح وشفي هذه كانت فيها مفارقه أن خذوا سيارات الاسعاف اللي موجوده عندنا ووضعوا جرحاهم كلهم ونقلوهم إلى البصرة ولم ترجع ولا سيارة من سيارات الاسعاف أه ثم بعدين في اليوم بعد أسبوعين أه جاتنا خطابات ثانية والإدارة العراقية بدأت تأخذ دورها هني انتقلنا إلى مرحلة ثانية أن نفقد السيطرة الكامل على مستشفياتنا فجات طبيب إداري استشاري ومعه اثنين ضباط بدرجة رتبة عقيد وطلبوا تسليم المستشفى لهم. بذيك اللحظه هنا كنا سقط في ايدينا كيفيه التعامل وكيفيه تنفيذ ما نريده. لان كانت الحريه بيدنا احنا وفرنا كل الاسعافات الاوليه ووفرنا كذلك جناح للنساء والتوليد لانه كانت الناس بحاجه ماسه بمساعده المرحوم هشام العبيدان وطبيبات النساء والولاده بعد ذلك بعد دخول هؤلاء أصبحنا في حرج كبير جدا في قضية التصرف التعاون كان مع الهلال الأحمر تعاون وثيق جدا جدا يعني مرينا بمراحل كثيرة وحتى تم إيقافنا عن العمل ثم تعيين مدراء مكان ثم إعادتنا مرة أخرى بعد الضربة الجوية الذي أريد أن أصل له نحن في, في ذيك الفترة كان التعاون الوثيق بين جميع العاملين وكان يعني التغطيه من جميع يعني لما تجد في البداله يقعد طبيب استشاري في البداله لان عنصر النساء كان يخاف يحضر ويعمل في البداله اطباء تعمل حتى في المطبخ وتساعد جميع الاطباء كانوا يشاركون كفريق واحد الكل كان يعمل على مدار الساعه 24 ساعه أه لازم نهتم بالعنصر الوطني، يجب ان تكون اللي مركز التعليم الطبي في جامعه الكويت التركيز على توفير العنصر الطبي من اطباء وفنيين واطباء وممرضين، ودور التمريض كان حقيقه لهم دور كبير جدا جدا في توفير الخدمه الطبيه. فقضيه العنصر الوطني والاكثار منه لان كنا نجد سيارات الباصات تاتي من السفارات وتنقل الجنسية الفلبينية ثم تأتي باصات تنقل الجنسية الهندية ثم جميع الجنسيات كانت سفاراتهم تأخذهم وكنا حقيقة نحس بحرج كبير كيفية تغطية هذه الاحتياجات في داخل المستشفى فقمنا بالمستشفى توزيع المستشفى جزء للعسكر العراقيين والجزء الآخر لمدنيين يعني كنا نكتفي بأربع أجنحة مستشفى مبارك عشرين جناح فتحنا أربع أجنحة لتغطية احتياجات المدنيين وكذلك أفراد المقاومة هذه باختصار يعني تجربة سبعة شهور وإذاكم الله خير على حسن الاستماع